és itt vagyok, vagyok, házáról jöttem és azért kerestem meg az anami központot mert vérnyomáson veszedett már körülbelül három éve rendszeresen gyógyszert, illetve aranyér problémái, komoly aranyér problémái voltak és hát a, itt már azért el kell mondanom, hogy amikor az aranyér problémám első alkalommal már Máriának megkerestem, vagy Máriához voltam, akkor mikor már mentem haza, már az úton lehetett érezni, hogy, hogy szinte valami lüktető érzés, ami, ami tehát, tehát teljesen ki voltam cserélve a gyógyulás jelei voltak. Az aranyérnél még ugye néha-néha visszaköszöntött, hogy alkalmaképpen bebe Szorult beérzett, de, de ez, ahogy a gyakorlatokat csináltak, ez teljesen e, megszűnt. És most vagy két hete, e, mivel feszítettebb volt a tempom, és úgy gondoltam, hogy e, megnézem, hogy a gyakorlat hogy a vérnyomásomra, vagyis csak úgy jött egy ötletem, inkább úgy mondaná, hogy egyszer hazamentem, és magasnak találtam, fájt, talkomon, hogy a vérnyomásom. Ha százatán környékén volt, nem, hanem akkor menjünk csináljuk egy kis testfélét gyakorlat, lélekfélét gyakorlat, gyakorlat. És valami hihetetlenül, ez olyan, hát olyan öt pat gyakorlat után valami szédulatos, ami ilyen 128 körül lement, és utána ez, ez nagyon volt, és most vagy két héten minden reggel, amikor felébredek, akkor gyorsan megméröm a vérnyomáson, és elvégezem a gyakorlatot, körülbelül olyan tízet, tizet. És mikor megméröm, utána valami többet, például egy 127 után ilyen 110, vagy 105, tehát valami túl, már nem megy. És akkor most annyira dopping, hogy mindig megméröm, előtte, utána, tehát hihetetlen. Tehát nagyon-nagyon jó érzés. Először ugye csak azt hittem, hogy, hogy véletlen, de már ki nem lehet véletlen. Hát ez fóriás.